שלום צופים יקרים, אני איתמר ובסרטון נלמד כיצב להוסיף פעולה של בקשה כללית. לפני שאנחנו נוסיף את הבקשה, אנחנו צריכים לזכור שאנחנו חייבים שבכרטיס עתיק יהיו מתויקים המסמכים התומכים. המסמכים יכולים להיות מתויקים או בחוצץ מסמכים או בחוצץ ספסים. אז בואו נעבור לכרטיס עתיק ונראה אפשר לעבוד. אז בחזרה לכרטיס עתיק, נלחץ על פעולות, אוסף פעולה. בחלון שיפתח לנו בשדה תיאור פעולה נקליד בקשה כללית ונלחץ על מקש טאב. נבדוק שהסימון בתקשורת וצרף מסמכים נוספים מסומן ונלחץ על כפתור שמור. בסוגה הבקשה אני אבחר כאן בקשה כללית. במידה ויש לי תהליך מקושר אני יכול ללחוץ על שלוש הנקודות ולבחור את סוג הבקשה מהרשימה. בדוגמה שלנו אנחנו נלחץ על בטל. תיאור הבקשה, כמובן צריך לפרט את תיאור הבקשה. בדוגמה שלי אני רק אכתוב פה מלל ונקליד על מקש אשר. בחלון שנפתח לי כרגע בפרטי פעולה אני צריך לצרף את המסמכים התומכים. אז בדוגמה שלי, המסמכים שלי נמצאים בחוצץ מסמכים. יכול להיות שגם יש לי מסמכים תומכים בחוצץ תפסים. בדוגמה שלנו בואו נחזור למסמכים ואני בוחר את המסמך פרטי הסכמות בין הצדדים. אני מבצע לחיצה ימנית, צרף מסמך, אני אבחר את סוג המסמך. כרגע יש לי אפשרות אחת אחר שזה כמובן בהתאם לסוג הבקשה שלי. אני בוחר לקחת את כל העמודים ואני לוחץ על צרף מסמך. תשימו לב שהוא יתווסף לי לצד הימני של החלון ונלחץ על כפתור אשר. בחזרה לכרטיס עתיק כמובן אנחנו צריכים לוודא שהפעולה נרשמה, לא נשכח שאנחנו צריכים לשדר אותה. אז זהו לבינתיים חברים ונתראה בסרטון הבא. להתראות.